صباح الفل النهارده في قناه ترند معلومات عندنا فيديو جديد عن اغرب الاكلات حول العالم وقبل ما نبتدي اي حاجه اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات وكمان اوعى تنسى تعمل لنا لايك وشير علشان حقيقي بجد بتعب جدا عشان الفيديو يوصلك زي ما انت شايفه قدامك تعالى بقى نبتدي الحلقه النهارده ونقول معانا في المركز الخامس معانا ايه النهارده في المركز الخامس معانا دوله فيتنام هنبتدي بالخريطه ونقول ان فيتنام هي جمهوريه اشتراكيه في جنوب شرق اسيا وتقع على بحر الصين وتقع في اقصى شرق شبه جزيره الهند ومش ده بصراحه اللي احنا جايين نتكلم عنه احنا جايين نتكلم عن الاكل والاكل الغريب طبعا المشهور بيها وبصراحه هتلاقوا الفيديو كله يعتبر من بلدان شرق اسيا النهارده ايه اغرب حاجه فيتنام هنتكلم عنها هي حاجه بصراحه حاطينها كطبق جانبي وهي ايه شوربة دم البط ، أيوه شوربة دم البط بيعملوها ازاي شوربة دم البط ، بيجيبو زرعة الليمون اللي هو الأخضر اللي ماسكاه ده وبتفضل تنضف بيه الدم هي كده المفروض انها بتنقي الدم يعني من الشوائب بتاعته وبتحط عليه بقي بهارات بصل زي المحمر اللي احنا بنعمله مشطة ليمون حاجات بتضيف لها طعم علي الشوربة واستغفر الله سبحانه تعالوا بينا نروح علي المركز الرابع ونشوف مين معانا في المركز الرابع وهي اليابان وبرضه هنبتدي معانا بالخريطة واليابان هي عبارة عن بلد برضه في شرق آسيا بين المحيط الهادي وبين بحر اليابان تعالوا احنا عايزين نتكلم عن المطعم الياباني وان هو برضه في بلد آسيوي وايه اغرب الحاجات اللي هنشوفها في البلد الآسيوي الجديدة بتاعتنا احنا بصراحة النهارده مش جايين ناكل احنا جايين نحلي وايه هي التحلية اللي معروف عنها اليابان ، هنشوف كب كيك الديدان وده انتشر عشان مليان بالبروتينات ودي حاجة بيحبوها جدا ، في حاجة تانية وهي بسكوت الدبابير بسكوت الدبابير المخرمشة وبيبقى محشي بالدبابير وده مشهور في مدينة اوماتشي اليابانية كمان في حلوى الجراد بالنوتيلا بيقدموه كنوع من انواع الحلوى وبيبقى جنبه طبق نوتيل حلو كده لزوم السقسقه وصلنا للمركز الثالث والمركز الثالث عندنا فيه الصين الصين هنتكلم فيها عن جغرافيا وهنبتدي بأن هي أكتر دول العالم فيها سكان وأن هي برضو في شرق آسيا على منها بحر الصين الشرقي وعلى حدودها الشمالية والغربية والجنوبية 14 دولة خلونا في موضوع طبعا انتوا فاكرين ان انا هاجي الصين هتكلم عن الخفاش وعن الترند العالمي اللي مش هينتهي واحنا في زمن الكورونا والكلام ده كله لا زي ما رحنا اليابان وحلينا هنجي الصين ونشوف ايه الحاجه اللي ممكن نشربها في الصين وتكون اغرب ما يمكن طبعا احنا مش هنشربها احنا هنشوفها اغرب حاجه ممكن تشرب في الصين ايه هي وناس كتير علقت عليها وقالت انها كمان طعمها مقزز هو نبيت طفل الفيران ايوه نبيت حرام ومنكر وكمان معمول من طفل الفيران الفار الصغير بيتعمل منه نبيت حنوصل للمركز الثاني اللي هنا اجتمع عليه جنوب افريقيا ودول شرق اسيا هدخل في الموضوع على طول ان دول بيكلوا مخ القرد مخ القرد اتقسم لطريقتين الطريقه الاولانيه ودي في شرق اسيا واللي بياكلوها الاسرياء بيجيبوا القرد وبيخلوه يسكر لحد انه بيوصل لحاله هستيريه وبيخرم راسه وبيخلوه مخه وهو حي كان ممكن اجيب فيديوهات بس بصراحه الفيديوهات مقززه جدا ما قدرتش احطها في الفيديو وفي افريقيا كتره الطرق في صيده زي ما انتم شايفين دي طريقه من طرق الصيد في افريقيا وبيطبخوه وبيقدموه مع شوربه ولا اجدعها لحمه هسيبكم تكملوا بقيه الفيديو وهرجع لكم وصلنا للمركز الاول الاحتفال هنا وحش قوي لكن معلش برضو الروح الاحتفال وهي الهند طيب هنبتدي كالعادة بالخريطة وهي سبع اكبر بلد من حيث المساحة وان هي في جنوب اسيا في الجنوب المحيط الهندي وفي الغرب بحر العرب وخليج البنغال من الشرق. وين نخش في الموضوع وانا شخصيا بصراحة مجربة اكل الهنود وفعلا فيهم اكلات حلوة كتير ممكن تقول برياني تندوري ومشهورة جدا بالبهارات والحاجات المشطشطة بس مش دي المفاجأة بصراحة المفاجأة هنا حاجة خطيرة جدا وهنا انا مش بقلص او مش بهزر لكن الكلام هنا في الموضوع ده مش هقول شائك مش هقول مش هقدر اتوغل فيه انما الموضوع في الهند في حاجات معينة فعلا تلاقي نفسك مش قادر تكمل حتى القرايه فيها او ان انت تشوفها هما أكلين لحوم البشر لو جينا نتكلم عن الأديان في الهند هتلاقي إن فيها حاجات كتير قوي لو قربنا شوية هنقول الإسلام المسيحية الموزية السيخية الهندوسية ودي أشهرهم فهناخد طائفة بسيطة كده من الهندوس بتعبد إيه؟ بتعبد الإله شيفا. وهم الأجورين الأغورين أو الأجورين زي ما تحب تنطقه الأجوريين هم جماعة بترجع أصولهم للقرن الثمنتاشر استمدوا مرستهم من طائفة الكاباليكس اللي أنا حفظت اسمها بصراحة بالعافية اللي هم حملة الجماعة مش هنتكلم عن تاريخهم لإن دي عايزة حلقة لوحدها لكن هنقول إنهم ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير إنهم بيشربوا المارجوانا ودي يعتبر نوع من أنواع المخدرات للي مش عارف وبيمارسوا الجنس مع الجساس وبيأكلوا لحم الجساس وبيستخدموا جماجم على انها كوبايات للشرب هم دول آكلين لحوم البشر آكلين لحوم البشر اه بس بياكلوها لما يموتوا وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت أتمنى تكون عجبتكم وطبعاً هفكركم تاني متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا سير الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا وتدعموني بلايك وشير ويا أشوفكم في حلقة جديدة من ترند المعلومات